السلام عليكم مشاهدي الاعزاء تحياتي لكم جميعا اليوم كنتواجدوا بالسوق مدينه السمار الاقاليم الصحراويه بتاريخ اليوم 5 11 2022 شاركم معكم سيدي الاعزاء الاسمنه ديال السوق تحياتي لكم جميعا مشاهدي الاعزاء هذا فحال المسكين ديال الغنم كان كان مريض يلا ولا شويه دابا لاباس؟ آه، غزال هذا خليه تاريخ. الله هذا ما باقي غا شي من هذا تحبطهم ليه صافي؟ راكي جيبو له هذا، دروكي تجي تجي للرحيمانيين. إي لا زين تبارك الله ولا لف. باقي بسنانو؟ آه يا ويلي، شنو هاد الشيخ؟ واش عطاك محمد سالم؟ أخي ما عطاوني والو؟ ريال لا. الو <سؤال> مريض ولا مريض؟ لا ما مريض غير ناقص ياك باغي باغي هذاك الخيس لي الفوق صافي دغيا حلقه الله يحفظك واش بغيتوا له ما جوع شويه الدراسه ما مسكين مفرط صراحه الله يكون في عونه الله يكون في عونه تا هو ما قد جابوه السوق صافي ثلاثين لا طبعا لا ما عمر لا لي شو السالب؟ اسمع ليه؟ هذا عمر عمر هنا؟ ها هذا. ستين. الله الما حيد دبر واش دابا ريال الشريف اسيدي رانا زينه تبارك الله اللهم بارك يا رب <تصفيق> شدين السنة يا سين؟ ياسين أصلاً. والله نعشيت. وعودي. ما خاصك ده حاجة واحدة. عودي داق. ما نشوفه من. داق. عم جويا. ويا عوداتين. عود. أه؟ لا ياه 34 ألف ريال. شحال قطعت يا السياسي؟ 40 ألف ألف ريال لوحدة. زيد عليك زيد عليك زيد عليك البو عندك غير البوء هنا راكب هذا اه, أه ايوب أيوه. الله 14, 14 و 500 و 500 مزيان مشيدي الله 14 و 500 لا يسر استلم يسر المولاهم هو <تصفيق> قلت لك هو واحد حسن 60 جديان امين ربط جديان طالب فيهم مولاهم 13000 ريال 13000 ريال اللهم بارك انا نمشي دابا شي جديان نصور شويه ان شاء الله عند يوسف يوسف مولا بريمه ولد فالحان يوسف, يوسف. تالين تالين جملة يجمني واحد جمله ياك 20 18 16 20 ماشي ديال 18 19 خويا هذه اخويا هذه 17 لا طوك بارك الله والبيع ديال خويا ايوب 18 خويا ايوب اللي واش مع عبدك عبدة؟ واه عبدة كاين شي واحد غيفوت الموباه غادي لعبده ديريكت راه هيتي الناس عبدة <تصفيق> الله يلاه بصحتك خويا <تصفيق> كانت تسوق على عبدة آه كتجيب السلال مدينه سماره الله يعطيك الصحه خويا مزيان خويا المغرب كامل اه المهم السوق الرسمي ديالك هو هذاك شاي عدي في مول كنخيفين خليهم اخويا شاي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 الفرحه بالناس ملي كنشوفوا الناس ناصر وداكشي داكشي اللي كاين والله غير تاحسن مره ان شاء الله اه كاين التاملين في الصخايه وشويه التاملين دائما كاين التاملين الله يسر خويهوب امين امين الله يسر ليك امين امين مرحبا بك الله يحفظك خويهوب الله يعاونك الله يحفظك حميد ربينا تدينا هذا الخير هذا السلام عليكم عطاونا خويا في 16 13 اللي عطاك الحوليات وهذاك جدي هما الله يسهل الفرحه ما كانش مع الوقت انا الناس كت... الناس ان احنا غندموا على 100 درهم ما بغينا ندموا على والو ما عمر حميد لا بالك والو أنا الله يسر بغينا <هي> نقضوا غير جماعة شوية ما هداها الله علينا هذاك حميد راه سلعتو زينة ولكن راه شوية كيشد الثمن ونقولوا <تصفح>. <وأنت> قدامو <أتب تصفح>. راه هو سلعتو زينة ولكن كيشد الثمن الله يكون في العون الثمن السوق اه الثمن في السوق صراحة الله يسر وبخير سير اللهم بارك شحال قلتي لي 23 باش شراهم ياك؟ 23 تبارك الله يا رب، حوريات زينت ياك؟ حوريات زينة والله إلا زينة تبارك الله يا رب، اللهم يسر ياك من البلاد هذو من رحامنا. اللهم بارك يا رب، يا ربي الله يسر لي مسكين على زينة أحولية حوليات زينات 23000 ريال سرديات سرديات زينات والله زينات تبارك بدريات سمعنا تبارك الله كاين الله يسهل المولان الله يسر الله على ميلاد الله هذا اللي بغيت هلاه هذا اللي بغيت في هذه لا ميلاد تا بغيت نديك كسبها ياك سير الله يا حيد حيد حيد حيد حيد سير سير الله سير حيد نقول لك يا الله يسهل ليك الله بغيت تكسبها دار ولا صافي خليها مسطور تامن السور صافي <تصفيق> مستور. خلي مسطور خلي الثمن مسطور اخويا ما بغاش قلنا ياسين الثمن خليها على خاطر الله, ي... الله يسهل لي الله يسر لي الله يسهل لك ان شاء الله يسر لك خاي هذا سي دينا شحال هنا سايو هاديك يقول مولا عطاو 7000 7000 ريال انا كنت نعطيها 6000 ساعة من القد وي الله يسرها الله يسر الله يسر صافي نتوما كي اه يا سيدي الله يسهل عليك. الله شبه 14 ليس 14 الفريق ليس يأكلوا سر كل إن شاء الله الله وراسه فيك والأبوة ريطة والأسر لا تالي لا بجلد تالي الله ما زرعك لا الله ما زرعك ها نسي فيتزدي تالي ها؟ بسهاشر سليتين وديتم ثلاثة وعشرين الله ثلاثة لا العالم يا الله لعجة الجديد أنا الله لا خير بوريطة خموي يو بقيدو الغنائك الله ما زرعك خموي سرح شماليا ها ها ها بدينا الله الله يحفظك اخويا الجديد على الى جديد هذو خرجت أحمد ما يزحم د لا توك لا الله لك مولاي الكسيبه الله يصلح الله الله ابيل ماشي لا أبيض مولاه مولاه. استو درهم. درهم كاين التمن شويه لا؟ كاين التمن ياك أخو كاين كل شي غالي غالي يقول غالي من حتى حاجة ما بقات رخيصة حتى ما المازوت يكون في 60 آه. درهم الله بن. يلقم هذا ولا الله ولا؟ مولاي حمد مولاي حمد ياك؟ اخويا الله يحفظك بارك الله لا يسليك كيلو ها ميل كيلو ميل كيلو باش طيح مريضه هذا. شحال في 15 الله اخويا يا دابا غادي يرجعوا ثاني يرتاحوا حتى الغدا ان شاء الله داك الشيء لك داك الله يسر لك امي احمد الله يسر الله حم تهيئ شي لك مشي دير لها نشكركم جميعا من هنا كينتهي الفيديو الناس بدات كتمشي للسوق تي اخوه وإلى فيديو قادم ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته